Thank you. En relació als autobusos híbrids, dir-los que es tracta de 20 vehicles nous de les marques Man, Volvo i Ibeco, propostats per motors elèctrics, i amb els quals TMB eleva ja a 132 els vehicles d'aquestes característiques. El CO2 que, que, que estalvia un autobús llibre d'aquests equival, per autobús, a 17 cotxes l'any. Això vol dir que els només aquests 20 autobusos significaria una estàvia de 340 cotxes, o seria, significaria l'equivalent a que hi haguessin 340 cotxes menys. I Com, com deia abans el comitant d'alcaldi i president de la companyia, doncs ho posarem en marxa el 15 de setembre. Bé, això serien aquests quatre nous eixos que, que donen aquesta, aquesta, aquesta malla no, de 14... Línies que ja comença a tenir i a ja comença a tenir dir Hi ja és, ja és, un, ja és una xarxa que permet doncs, això mor d'un cantó a l'altre, doncs, amb, amb, amb certa rapidesa, en certa fiabilitat deè a de l'autobús et passarà que coses per a massa etc. Això vol dir l'aposta doncs, per als vehicles híbrids, pels vehicles elèctrics. La veritat és que tenim una flota, d'autobussos doncs, que, com es deia abans, de les més netes d'Europa, però a més no ens parem aquí, sinó que estem fent proves amb vehicles elèctrics amb la finalitat de veure el rendiment que donen aquests vehicles per anar transformant eh, tota la nostra xarxa d'autobus.